أنا تمزج زي كذي خدمنا زين وانسوش توليد في النهارج أوبكسل لا أخوتي كيف مشت خوتي دي لا ترجع مميزة إذا خوتي تاخد في الوصفية نخوتي أوبكسل خوتي في كم مشت خوتي غبطة توه خوتي